اللي شفتك كازين نقطة منساك النظرة عين قلبي بغاك قولوا لي فين طريق لي مشات تشيلها في الحين ودا بغات تعطيني نمبر فورى قلبي مات بغيتك تحييها ولو كان نبقاو يا احباب قد لي فات سوا ولا كيركبي بي يا شفت فيا ابن الصارين It makes فاجا لكلي بغي فاجي، اجي حدايا عمري اجي، الفوليوالة ولا حاج، وإلا جانا المال راه غنديرو ضاجيج. فاجا لكلي بغي فاجي، اجي حدايا عمري رواية ولا حاجة ولا حاج، وإلا جانا المال راه غنديرو ضاجيج. وأنا ماشي، ناسي كل شي اللي أنت فراسي، في دماغي صفيقي فيا انا ليك وانتي ليا ما تخافيش تغلب النيه وانا نيتي صافيه ردب الايام توريك شحال نبغيك انتي يا انتي روحي وانتي عنيا وانتي الدنيا وانا حالف من غير لا جاتني الموت وداتني عليك أحمق وتالف اما ما دام بعقلي ما فرط فيك صغير راسي شايب بتفكير ان فيك آه ما كرح تنخدفك من داركم و عليك لي بغي في اجي اجي احدا يا اجي الفولي